تعریف ریموت پرادو دو هزار استارتر توسط دستگاه ایکسد ایکس گزینه میکر رو میزنیم و قسمت ایموبیلایزر رو انتخاب کرده خودروی تویوتا رو انتخاب نموده و اینتر میزنیم برشن اول رو انتخاب میکنیم در واقع سمارتکی هست تیپ یک و از بین گوزین هایی که میاد دکمه اف سمارتکی رو میزنیم برای اینکه که یه دونه ریموت مخواهم ازاده کنیم ریموت اصلی رو روی خود رو گذاشته و منتظر میشیم که صدای بوخ شنیده بشه و رو دستگاه پیغام میده که ریموت جدید رو روی خود رو قرار بدید دو تا گوه میزنه و تریف کلید انجام میشه پروگرام ساکسیز. سویچ رو بر میداریم اینتر میزنیم و منوی قبلی بر میگرمیم خود رو امتحان میکنیم ریموت جدید شروع به کار میکنه ریموت قبلی رو هم